بداية يسعدني ويشرفني أن أتقدم إليكم جميعا بالشكر الجزيل على تلبية الدعوة لحضور هذا الحفل التربوي الذي تنظمه المديرية الإقليمية عند نهاية كل السنة الدراسية تكريسا لثقافة الاستحقاق والتميز بالإقليم كما أتوجه بالشكر الجزيل وخالص الامتنان للسيد عامل صاحب الجلالة على إقليم العرائش على الدعم المتواصل والتشجيع اللا مشروب مش مش الذي يخص به التلاميذ المتميزين والمتفوقين وهي مناسبه ايضا بيقليل. لاعبر عن تقدير المجهودات القيمه والقليله والتنويه بمساعيه الحميده والمتميزه في دعم قطاع التربيه والتكوين بالاقليم كما اتقدم بالشكر الجزيل الى السيد مدير الاكاديميه الجهويه للتربية التكوين على دعمه الدائم للتلميذات والتلاميذ بصفة عامة والمتميزين دراسيا بصفة خاصة حيث كانت هذا الصباح حضر تلة من التلاميذ في حفل تميز على مستواجه طنجة تطوان. الشكر موصول أيضا لكل من ساهم من قريب وبعيد في انجاح هذه المحطه التربويه التي تتزامن واحتفالات الشعب المغربي بتخليد الذكرى الثالثه والعشرين لتربع صاحب الجلاله عرش اسلافه الغر الميامين وبهذه المناسبه الغاليه اتشرف اصاله عن نفسي ونيابه عن الاطر الاداريه والتربويه التقنية بالاقليم بتقديم ايات الولاء والاخلاص لجلالة الملك محمد السادس نصر الله حضرات السيدات والسادة إن موسمنا الدراسي الحالي كعادته موسم مميز وفارق أولا على المستوى الوطني نشيد ونثمن عاليا تنظيم المشاورات الوطنية الموسعة حول تجويد المدرسة العمومية التي أطلقتها وزارة التربة الوطنية والتعليم الأول والرياضة منذ شهر مارس تحت شعار تعليم ذو جوجه للجميع والتي كانت محطه مهمه لاغناء النقاش وتبادل الافكار وتحفيز الذكاء الجماعي من خلال فسح المجال لمختلف المتدخلين والشركاء والفاعلين داخل المغرب وخارجه للتعبير عن ارائهم وتصوراتهم واقتراحاتهم بهدف ارساء الامل من شدة المدرسه العموميه واطراء خارطه الطريق تجويد المدرسات الفينتين عشرين الفين ثانيا على المستوى المحلي بالنظر الى تنامي مؤشرات التمدرس وتوسيع قاعده العرض التربوي بالاقليم وانخفاض نسب الهدر المدرسي هذه السنه بالخصوص خاصه في السلك الاعدادي وما حصدته المديريه الاقليميه هذه السنه من نتائج ورتب وشواهد نوعيه على المستوى الجهوي والوطني وكذا ما نعيشه اليوم من تميز ونتائج جد حسنه وبهذه المناسبه أهنئ تلامذتنا الأعزاء المتفوقات والمتفوقين والذين حصدوا أعلى النتائج والتي يمكن إجمالها على ما يلي، بالنسبة للسلك الثانوي التأهيل للباكالوريا نسبة النجاح بالباكالوريا الدورة الأولى العادية 68.99 وبالتالي فإن عدد الناجحين الحاصلين على شهادة الباكالوريا في الدورة العادية بلغ 1712 منهم ألف وخمسمائة واربعون إناث بمعنى نسبة النجاح ثلاثة وسبعين فاصلة بالنسبة للإناث. كما تميز هذا الموسم الدراسي بارتفاع الملحوظ في عدد ميزات النجاح ألف ومئتان بميزة. بالنسبه 73 بمعنى النسب النجاح لدى 73% كلهم حصلوا على ميزه والباقي بميزه مقبول عندنا 138 ميزه حسن جدا 315 ميزه حسن و ميزه مستحسن بالنسبه للسلك الاعدادي بلغ عدد المترشحين وترشحات والمترشحين 7263 نسبه النجاح 65% قدمنا رتبة على السنة الفارطة أعلى معدل بالإقليم 19.37 بعد قليل غادي ندوزو بالتتويج بالنسبة للسلك الإبتدائي بلغ عدد المسجلين اللي شهادة السكن الإبتدائي 9716 نسب النجاح 95% أعلى معدل في الإقليم 9.96 هذا فضلاً عن النتائج الإيجابية التي حققها أبناؤنا الأعزاء من المتفوقين والذي سنحتفي بهم هذا اليوم السعيد كما اهنئ تلاميذنا الاعزاء المتفوقات والمتفوقين على المستوى الجهوي واخص بالذكر التلميذ زكريا قنديل 19 معدل العام اعلى معدل عام التعليم العمومي في جهه طنجه تطوان 19.74 تفضل سي قنديل وهو في المنسبة كما تدويجه هذا الصباح في الأكاديمية من طرف على معدل تعليم العموم في جهة طنجة تطوان. <تصفيق> على نقطة بخصوصي في المناسبة أود أن أنوه بمجهودات السيدات والسادة هذه المداخلة سوف أقتصر فقط على بعض المنجزات والأوراش المفتوحة لتطوير العرض المدرسي وتحسين ظروف التعلم والتمدرس وتعميم تعليم الأولي وتعزيز جاذبية المدرسة حيث سيبلغ عدد المؤسسات المؤهله عند بدايه الموسم المقبل ان شاء الله 181 مؤسسه كما كما كما سيتم تعويض 263 حجره من البناء المفكك بطبيعه الحال الى الصلب هذا فضلا على ان بنيات الاستقبال هي الاخرى وبفضل مجهود المديريه الكبير لاستكمال أوراش المتعلقه ستعرف توسعا لافتا عند بدايه الموسم الدراسي سيتم تعزيز وتوسيع بنيات الاستقبال بافتتاح قسم الداخل للريصان الشماليه وافتتاح المدرسه الجماعيه ابن نور وافتتاح المدرسه الجماعيه المشيشه المشيشي للجماعة الترابيه ابن عروس وافتتاح اعداديه الاعداديه سوق الطلبه كما سيتم احداث ثانويه تاهيليه بجماعه الطفط وثانويه تاهيليه ابن قرفط وثانويه تاهيليه زواده وثانويه تاهيليه قصر بجير واحداث ثماني جماعات مدارس المدرسة حيث تم اعطاء انطلاقه الاشغال المدرسة الجماعية طازروت، المدرسة الجماعية بوجديان القرطبي بالجماعة الترابية القلة علال الفاسي المدرسة الجماعية علال الفاسي الشمالية المدرسة الجماعية زوادة بالجماعة الترابية زوادة المدرسة الجماعية ادريس الاول بني قرافط احداث مدرسة مستقله ابتدائية بالجماعة الترابية العوامرة واحداث مدرسه مستقله بالقصر الكبير احداث اربع اربع, أربع اعداديات كذلك واحداث مدارس الفرصه الثانيه ليصل العدد الى سبعه وافتتاح مركز تفتح الفني والادبي بمدرسه محمد الخامس بالعرايش وبمدرسه المنزه بمدرسه المنزه بالقصر الكبير هذا الى جانب توسيع قاعده اقسام الدمج المدرسي الأطفال في وضع الإعاقة، تنزيل البرنامج الوطني للتربيه الدمجه بالاضافه الى فتح 120 حجره جديده للتعليم الاولي بالمؤسسات تعليم الإقليم من اجل تعميم وتطوير التعليم الاولي ببلادنا حيث بلغت نسبه تعميم التعليم الاولي بالاقليم 86% الى حدود الساعه. ايها الحضور الكريم فيما يتعلق بمجال تفعيل انشطه الحياه المدرسيه بمؤسسه الاقليم باعتبارها المدخل الاساس لتحقيق النهضه التربوي لتحسين جوده التعليم فقد عرفت المديريه موسمه محافينا بالعطاءات النوعيه على مدار السنه. من خلال تنزيل مجموعة من المشاريع التربوية الهادفة والبرامج التعاقدية الرائدة التي أقرتها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأول والرياضة من خلال جعل المتعلم في صلب العمليات التعليمية التعلمية عبر تنزيل مجموعة من المباريات والمسابقات التربوية في إطار تشبيك الموضوعات بين الأكاديميات على المستوى الوطني وعبر مجموعه من البرامج الجهويه والمحليه من جهه اخرى بهدف جعل المؤسسات التعليميه فضاء جذابا للتحصيل واكتساب وتطوير العمل التربوي التحديثي وهكذا فقد كانت مديره العرائش رائده من خلال مشاركة في المسابقه الجهويه والوطنيه خاصه اذ حصلت مديره العرائش على اولا الرتبه الاولى ونالت الثانويه المحمديه التأهيلية بالقصر الكبير شرف الفوز بكاس البطوله الوطنيه المدرسيه في كره اليد هذه السنه. جارم تنويت واد مخازن الاحتفال بالعرائش والتلميذة لينا مالكي مؤسسة جذور المعرفة في المهرجان الوطني للموسيقى والتربيه بمراكش. حضرات سيدة والسادة إن هذه النتائج النوعية التي حققتها المديرية بالإقليم يرجع بالأساس إلى المستوى العالي للنخراط الإيجابي والمسؤول والمتميز لكافة الأطر التربوية والإدارية بالإقليم ولمساهمة كافة شركاء المنظومة في تحسين مؤشرات الجودة بالإقليم لا يسعني إلا أن نشيد به وأن نحرص على صدامته وتقويته وبهذه المناسبة تتقدم المديرية الإقليمية بخالص الامتنان والتقدير إلى السيد عام اقليم العرائش على ما قدموا لنا من دعم وجهد في انجاح مختلف المحطات وخاصه الامتحانات الإجهادية، ومن خلال كذلك برامج دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والشكر كذلك من خلال الى كافة الأطر العاملة بعمالة الإقليم العرائش ورجالة السلطة بالإقليم إلى السيد المو... الشكر كذلك موصول إلى السيد المدير الأكاديمية الجهوية وما يقدم من جهداف لتجويد العقد التربوي ومن خلال كافة رؤساء الأقسام والمصالح والأطر العاملة والأكاديمية الشكر موصول إلى السيدة والساده البرلمانيين الس... إلى, الس... إلى, الس... إلى السيد رئيس مجلس الإقليمي ومن خلال كافة أعضاء المجلس الى السيد رئيس الجماعه الترابيه بالقصر الكبير وكافه اعضاء المجلس الى الشكر كذلك موصول الى رئيس الجماعه الترابيه بالعرائش وكافه اعضاء المجلس الى الساده رؤساء الجماعه الترابيه التابعه بالاقليم العرائش الى الساده ممثلي المصالح الخارجيه الى هيئه التفتيش بمديريه العرائش الى الساده رؤساء المصالح واطر وموظفي المديريه إلى السيدات والسادة رؤساء المؤسسات التعليميه والعمومية والخصوصية إلى هيئة التوجيه إلى الفرقاء الاجتماعيين كذلك إلى جمعيات المجتمع المدني والهيئات الحقوقية والمنابر الإعلامية إلى جمعيات الأباء وأولياء التلاميذ بإقليم العرائش وكذلك جمعية القدماء التلاميذ والجمعيات المهنية العاملة في الحقل التربوي وإلى المنابر الإعلامية وإلى كذلك إلى مجلس جهة طنجة تطوان ووكالة المتأقل بالشمال وإلى جامعة عبد الملك السعدي وإلى كافة شركاء إليكم جميعاً أتقدم الشكر الجزيل محفوفاً من جميل التناء والدعاء لكم بخير الجزاء سائلنا العلي القدير أن يكلل مساعينا بالضفر المبين بخدمة لأبناء هذا الإقليم العامل الموطني العزيز وراء القيادة الرشيدة. بصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصر الله وأقر عينيه بولي عهده الأمير المحبوب مولاي الحسن وصني السعيد الأمير مولى رشيد وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته